السلام علیکم ناظر کرام مفتی رفیع الدین حنیف خاتمی صاحب کا مضمون سیلاب کیوں آتے ہیں کہ پہلے حصہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اب ہم اس کا بقیہ مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور دور حاضر میں اس کی بڑی اہمیت بن جاتی ہے آپ اس پر ضرور غور کریں اور خود بھی سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے میرا مقصد یہ ہے کہ سب قدرتی آفات جو آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں تو اس کی وضاحت جو ہے وہ اس مضمون میں کی گئی ہے لہٰذا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سور الفتار آیا 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان وجہ کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اللہ رب العزت جب انسانوں کے نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے جب وہ لوگوں میں تلبی دنیا کو زیادہ اور خدا تلبی کو کم دیکھتا ہے جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت اختیار کر لیتا ہے جب انسانیت ہی ظالم انسانوں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتی نظر آتی ہے جب انسان کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہوں کو نیکی سمجھنے لگتا ہے جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری وہ خوبی جاننے لگتا ہے جب اپنی بدکاری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوچنا اور کمزور و ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنا سواب دی, دی اختیار اور فرض من فرض منصبی جاننے لگتا ہے جب ایمان کے خطرے کمزور اور شر کے اقدار فروغ پانے لگتی ہیں جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معیشت اور اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہیں جب عبادات وہ بندگی کو سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ کا غذب قدرت آفات زلزلہ سیلاب وبائی امراض وغیرہ کے صورت میں نازل ہوتے ہیں امت مسلمہ عذاب اکبر سے محفوظ ہے یہ بات ذہن یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم پر نازل ہونے والے یہ عذاب غذب کے معنوں میں ہیں اس لیے بار تعلیٰ نے امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بہت تو وسیلے و سے عذاب ہلاکت سے محفوظ کر لیا ہے وہ عذاب جو پہلی اقوام و ام پر نافرمانی کے باعث آتے تھے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا ان کے لیے اللہ کا عذاب دائمی اور موت کا پیغام لے کر آتا تھا باری تعالیٰ نے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلی اللہ اللہ کا رحمت العالمین کا تاج پہنایا اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بناتے ہوئے آپ کو رحمت العالمین کے عظیم پر خائز کیا لہذا اب اس رحمت العالمینی کے شان کے ساتھ بہوس کا تقاضا تھا کہ اللہ کا عذاب اس طرح انسانوں پر نہ آئے جس طرح سابق اقوام وہ پر آتے رہتے رہیں اس لیے رحمت اور عذاب دو متضاد چیزیں ہیں وہ عذاب اکبر جو دوسری قوموں اور امتوں کو دنیاوی زندگی اللہ کے نافرمانی پر تباہ کر دیا جاتا تھا ان کا وجود مٹا دیتا تھا بار تعالیٰ نے اس عذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چانے رحمت کے باعث اٹھا لیا ہے اب عذاب اصغر غیر و غضب اور صحت کی صورت میں قحط کی صورت میں ظاہر ہوتا رہے گا بندے رب کی زندگی کی طرف گفتگوز ہو جائیں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں پرانے مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی, کی وجہ سے عذاب الہی نہ اترنے کو اس طرح بیان فرمایا ہے اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے ذریع اے حبیب یہ مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے جو وہ اس سے مفرت طلب کرتے رہیں اس آیت کریمہ نے اس تصور کو واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ون فہم کی شان کے تحت ہمارے اندر موجود ہیں وماں کا قید رحمت العالمین کے تحت باری تعلیٰ نے امت مسلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جنوبی عذاب عبر کو اٹھا لیا ہے اس آیت کریمہ کے اگلے حصے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ و اتفاق کرتے رہیں گے باری تعلیٰ ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا اگر ان کے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں انفرادی و اجتماعی توبہ و استغفار کے لیے بلند ہوتے رہیں یہ تو باری تعالیٰ ان کو دنیا کے سارے عذابوں اور غضبوں سے بھی محفوظ کر دے گا لہذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں گے بار تعالی ان کو عذاب میں گرفتار نہ کرے گا اگر ان کے ہاتھ اللہ کے بارگار میں انفرادی وہ اجتماعی توبہ استفاد کے لیے بلند ہوتے رہیں گے تو باری تعلیٰ ان کو دنیا کے سارے عذابوں اور غلطوں سے محفوظ کر دے گا لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اور تم سب اللہ کے حضور توبہ کروائے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ انور آن آئے 31 اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے غذب گرفت اور عذاب سے بچنے کا طریقہ توبہ استغار ہے یہ توبہ انفرادی زندگی میں نظر آئے اجتماعی زندگی میں بھی نظر آئے یعنی ہمارے انفرادی کردار پر بھی توبہ استغفار غالب نظر آئے اور اجتماعی کردار بھی توبہ استفار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوں قدرتی آفان آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آخری سوال کی طرف آئیے صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغار کریں اپنے جرائم اور بدعمالیوں کا احساس اجاگر کریں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں عمل بالمعروف کو نہیں انکن من کر کا اہتمام کریں معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کریں دین کے طرف مجموعی رجوع کا ماحول پیدا کریں اس کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں ان کے بحالی کے لیے کوئی قسر نہ اٹھا رکھیں یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے تباہی کے خوفناک مزار مناظر جو دکھائے جا رہے ہیں ہزار و خاندان اور لاکھوں افراد ہماری مدد اور توجہ کے مستحق ہیں اگر امدادی سرگرمیاں وسیع پیمانے پیمانے پر جاری رہیں لیکن اصل ضرورت سے بہت کم ہے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کرام اس میں شک نہیں کہ سب اس میں محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پہنچائیں اور آرام پہنچانے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ ہم ان کے رہنے کھانے پینے کا بندوبست تو کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی دینی تعلیم کی توجہ دیں آپ حیران ہوں گے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے اتحادوں میں پاکستان کے مساجد تک نہیں ہیں اور لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کیا کیسے پڑھی جاتی ہے یا نماز پڑھی جاتی ہے بھی نہیں پڑھی جاتی ہے. اس کا خیال جو رکھنا چاہیے اور دین کے دین, دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی توجہ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور وہ حضرات جو دیر جن کو ٹینٹ پرام کیے جا رہے ہیں ان کو کھانے کے سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے لیکن ان کو ساتھ ساتھ ان کو جو جو کام کر سکتے ہیں ان کو کام لینے کی کوشش کریں اور ان کو ہنر سے کہیں کہ وہ اپنے پیر پر کھڑے ہوں اور کسی کے محتاج نہ رہے یہ مضمون اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور کرائے کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں آمین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ